ترجمة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خيدي عمروك للسحن خيدي السحن في انا كملت قبيله جيت رايح اشوف صاحبي مصطفى واللي مو تهني و ابو صاحبي اشتركوا في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> صوتك <تصفيق> <تصفيق>